عيد عليكم يا رب تبقوا كويسين وبصحه وسعاده ورضا لان الرضا اصل السعاده انا الحقيقه يعني مش عارفه اتكلم اقول ايه بس اعتبروها يعني اعتبروني بتألم بصوت عالي بتألم ك مواطنه مصريه بتشجع فريق اسمه الزمالك بتشجع فريق كل حاجة بتتقامر عليه واللي هيدحك هو حر لانه المسألة ما بقتش او القصة ما بقتش الزمانك بس القصة بقت القوة النعمة لمصر ومن ضمن القوة النعمة لمصر الرياضة ان الرياضة كلها تروح لخدمة او القائمين على الرياضة يستغلوا وظيفهم او مكانتهم آه للتغديم على فريق واحد بس حتى لو كان ده ضد المنتخب فده يعني مش عار بس ده خيانة وده نوع من أنواع الخيانة آه القائمين على رياضة في مصر آه بما فيهم الإعلاميين قرهوا الواحد أنه تابع رياضة يعني أنا أفتكر أن أنا عمري ما كنت متعصبة أنا حقيقي عمري ما كنت متعصبة أهلي ما كانوش اللي برضه بيشجعوا نفس فريقي اللي هو الزمالك ما كانوش متعصبين عمري ما سمعت حد أنا زملكاوي وليا الشرف أنا أهلاوي وليا الشرف إلا دلوقتي أنا عملي ما سمعت حد بيقول يا رب الفريق التاني يخسر وأنا بقيت أقول كده إلا دلوقتي لأن كمان الجانب التاني بيقول كده إيه اللي وصل الجماهير لكده القائمين على الرياضة القصة ما بقتش قصة رئيس نادي سيادتك متغاظ منه لا حتى لما رئيس النادي مشيته وما كانش عنده اي حاجة بمساعدة للأسف رجل دولة المفروض انه هو واقف على مسافة واحدة من كل الاندية خاصة لما بتكون الاندية دية حكومية يعني ما هيش اندية خاصة فدي كارثة كبيرة كارثة كبيرة ان لويح تتغير عشان خاطر ان في نادي اه اخد بطوله اه وقوي في اللعبه الفلانيه فلوايح تتغير لخدمه الفريق المنافس اه اه وزي لسه ما سامعه ان انا مش مهتمه غير بكره القدم انه في اه ماتش للزمالك اه اتقطع البث عشان اه وهو وهو كسبان اتقطع البث عشان ما ياخدش البطوله وفعلا ما اخدهاش الحكام ويبقى في فيديوهات مش فيديو واحد انا شفتها بعيني ونزلتها كتير على الاكونت بتاعي انه فيديوهات الفريق المنافس او ال أحباء الفريق المنافس من الصحفيين وقاعدين معهم الحكام وبيحكوا وهم بيضحكوا وبيعملوا وبيقولوا حاجات غير قانونيه إحنا لو في دوله بتحترم القانون كانوا دول دخلوا السجن إن إزاي بيتم التفويت من الحكم ضد الزمالك وإنه إزاي صحفي يقول لحكم لا ما تحسبش الكوره دي وده الكلام ده اتقال واللي مش مش مصدقني يدخل على اليوتيوب ويدور وحيلاقي لو بيدور بضمير وعايز يدور على الحقيقة حيلاقي حي انتو والجان وصفحات تعمل باسم نادي الزمالك وهم اصلا مش زمالكوية عشان يشتموا في النادي وهينو في النادي ويوقعوا نادي في اخطاء وانا شفت الكلام ده بعيني شفت الكلام ده بعيني يعني بجد المسألة بقت زايدة عن الحد اللي زايد عن الحد كمان انه في اي دوله في العالم آه هم بيدعوا ان الكوره ملهاش دعوه بالسياسه تمام جدا تمام قوي لكن انه آه وفي وفي دول آه بتشتكي للفيفا آه من الفساد اللي في المنظومه بتاعتها ده عادي وبيحصل وحصل بره في اوروبا وحصل في الكويت والنشاط اتوقف في الكويت هل العمل الشكوى لاصلاح المنظومه الرياضيه هل ده يعتبر خاين ولا اللي بيسكت ويقول لا انا فيه ما اخونش بلدي وابعت الفيفا هو اللي خاين نوع من انواع الخيانه يعني ما في خيانات يا جماعه متعدده آه خلوا آه الـ الـ الـ الأسلوب ده والتعريض لفرقة واحدة بس بالحق وبالباطل آه وتسخير كل حاجة ليها ورجال أعمال وتضارب مصالح ورئيس نادي تاني غير النادي المنافس يطلع آه يقول لا إن شاء الله النادي المنافس ده بس هو اللي يكسب بس لا إن شاء الله هو بس اللي يكسب إيه ده؟ إحنا أطفال صغيرين ده الأطفال الصغيرين مش كده والله العظيم الأطفال إحنا وإحنا أطفال صغيرين ما كناش كده ما كناش بنعمل كده فانتوا اللي انتوا بتعملوه وانتوا مش واخدين بالكو او انتوا واخدين بالكم سواء انتوا او اللي بيقعد يقل شويه حق على الزمالك الدور عليك جايه يا حبيبي الدور جاي عليك انا مش بتكلم على الفريق المنافس انا بتكلم على الفرق اللي هي بتخدم على الفريق المنافس والناس اللي هم بيخدموا على الفريق المنافس ومنهم للاسف الناس الزملكاويه علشان يضروا عشان ياكلوا عيش ومعرفش ازاي حد يقبل على نفسه عشان ياكل عيش مع إنه هو يعني ما شاء الله يعني عايش كويس ان هو يطلع يبقى ضد فريقه وفي الوقت ال ال الصعب أه وازاي عضو مجلس شيوخ أه يبقى رئيس نادي وفي نفس الوقت رئيس رابطه وفي نفس الوقت يطلع يشتم شتايم ابيحه وازاي ناس بتطلع تسريبات أه ما حدش يحاكمها ما حدش دور عليها ما حدش دور هي مين دي انتوا بتقضوا علي القوه الناعمه في مصر زي ما قضيتوا علي الفن بالظبط زي ما تم القضاء علي الفن قولولي كده فين المسارح الخاصه قولولي كده فين السينما قولولي كده كم فيلم في السنه بيطلع قولولي كده تنويعات الافلام قولولي كده حتى التمثيليات يعنى بعد ما كان طول السنه اعمال فنيه دلوقتى في مرتبطين برمضان بس مين اللي خلاها برمضان بس عندنا كان فائد في الدراما راحوا جابوا دراما من الهند ودراما من بك من المكسيك ودراما من تركيا ودبلجه بلغه غير مصريه او بلهجه غير مصريه علشان واللي بيعملوا الدبلجه دي قالوا وش كده قالوا عشان نضرب اللهجه المصريه ده الكلام ده انا سمعته من سوريين فمحدش ايه يعني عشان بس محدش يستخف باللي انا بحكيه فانتوا بتضربوا القوه الناعمه في مصر وعمالين بتقلموا ضوافر مصر لصالح مين انا معرفش و والدولة المصريه الحقيقه انا مش قادره الوم عليها من ناحيه لان في مشغوليات وفي تحديات وجوديه لمصر مش معقوله الرئيس كل حاجه هيتدخل فيها لكن انا بعيبه على الدوله ان في ان في وزير يوقف يوقف رئيس نادي بحجه المخالفات وما يتحققش معاه وبعدين يرجع معاه من غير ما يتحقق يرجع تاني للنادي من غير ما يتحقق معاه وكان الموضوع كان كيدي لخدمه نادي تاني دايما الوزير بيروح له بيته ويطبطب عليه مع ان في يعني محاضر ضده بهدايا وسرقه واخدها وال واللي بالمحضر ده والعمل المحضر ده واللي طلع الوثائق بالاسعار بالهدايا بنوعيه الهدايا هو اللي ادى الهدايا نفسه، ما فيش حد بيتحاسب ما فيش حد بيتحاكم وسايبين الاولتراس وسايبين الصفحات وفي ناس بتاخد فلوس والجن وقصه كبيره قوي مفادها انه القوى الناعمه في مصر الى زوال لو انتوا عايزين متضايقين قوي من نادي الزمالك الغوه متضايقين من الاسماعيلي الغوه الغوا كل الكوره خلوا الاهلي بس انا عايزه اسال سؤال لو خليته بس الاهلي ايه لزمه المنتخب؟ اصل المنتخب كمان حتى ما يعني كان الاهلاويه كانوا بيقولوا لا مش مهم المنتخب المهم اللعيبه بتاعتنا ومش عارفه وايه ويتأجلوا مؤجلات ومش مؤجلات انا مش عايزه هنا الاهلاويه يزعلوا خدوا بالكم من من النقطه دي انا هنا بتكلم كمصريه كمصرية ارجوكوا فرقوا بين ان انت اهلاوي ارجوك حاول تشغل مخك كاهلاوي لان هي دي المصيبة يمكن الدولة بتخاف من الاهلاوية هما جماهير في اغلبهم لهمش في الكورة وانا مش بقول كلام غير حقيقي انا بقول كلام واقعي انا اعرف اهلاوية كتير ما بيشوفوش الماتشات بي بس بيستنوا النتيجه بتاعه الماتش، هل ده كوير؟ هل ده مشجع كوره؟ انا اعرف اهلاويه كتير او بشوف اهلاويه كتير، ما يعرفوش يعني ايه مدرب ويعني ايه مدير فني ومش فاهمين في ان في فرق بينهم ولا ما فيش فرق بينهم. مش فاهمين حاجه في الكوره، مش فاهمين يعني ايه فاول، مش فاهمين يعني ايه معرفش أعرفش مش فاهمين حاجه. فأرجوكم لو سمحتوا ما تاخدوش الكلام بتاعي على قلبكم وخدوا كلامي على محمل او من منطلق مصر ده اللي انا بتكلم فيه و يعني انا مش عارفه يعني انا بطلت اتابع اخبار النادي بتاعي من كتر القرف اللي بشوفه ومش عارفه اعمل ايه تاني طب اتابع كوره ولا ما اتابعش كوره فانا عايزه الناس ترد عليا ولو عجبتكم الحلقه او انتو شايفين او متفقين معايا او مختلفين معايا يا ريت لايك ويا شير ويا ريت تجاوبوني في الكومنتات مع السلامه